السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الخلق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكل في مطعم الشيخ صدفة جاد الأكل جميل جدا ومميز والمكان هادي وجميل ربنا يوفقك حبيبتي ومن نجاح لنجاح بإذن الله أكلاتك كلها رائعة ومميزة بالتوفيق وبإذن الله يبقى عندك سلسلة مطاعم صدفة جاد حاجات جميلة جدا وترتيب الاكل وتنظيمه جميل قوي ربنا يوفقك حبيبه قلبي فضلا وليس امرا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك عشان يصلك مني كل ما هو جديد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلق سيدنا المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين نورتوني جميعا ميرسي جدا على تعليقاتكم الجميله والمميزه بتشرفوني جدا وبتسعدوني لما بلاقي تعليق جميل منكم فضلا وليس امرا ما تنسوش اللايك عشان هو اللي بيرفع الفيديو حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته